možemo da radimo i takozvoljno disanje kroz ruku. Znači, podižemo jednu ili drugu ruku kada je udah i lagano je spuštamo kada je izdah. Znači, opet je pauza kada spustite ruku, pa je onda udah pa podižete ruku, pa je pauza, pa je izdah pa spustite ruku. Možete to da radite i sa jednom i sa drugom. Kada ja, vam no, možemo probaviti recimo deset. to do ovako disanja ruka ritmom prati udah izdah